Morjes, tuossa vuodenvaihteen molemmin puoli oli mediassa aika armoton myllitys, uh, vartijoita ja järjestyksen järjestyksenvalvojia vastaan. Ja siinähän tunteet kuumeni sellaiseksi, että joutui ihan aidosti miettimään sellaistakin mahdollisuutta, että uh, miten pahasti aletaan niin kun, järkkäreitä ja vartijoita maalittamaan tuolla kentällä ja että ää, suunnitellaanko esimerkiksi jotakin kostoiskua. Siis, oikeasti ne tunnelmat oli niin kirejät siinä, että tällaisiakin joutuu miettimään ihan aidosti. Ja ää, nyt sitten kun on koko tämän ajanjakson ollut töissä tuolla kentällä, niin täytyy sanoa kyllä, että usko ihmisyyteen on jossakin määrin palautunut, koska omalle kohdalle ei ole yksikään henkilö tullut suoraan päin naamaa haukkumaan niin murhaajaksi tai tälleen. Poislukien yksi. Poislukien sitten nämä tota, meitä Vakioasiakkaat, jotka joka tapauksessa niin hyökkää meitä kohtaa, oli media mylläkkää tai ei, niin niitä ei oikein voi laskea, koska se on aivan normaalia, että ne narkkarit haukkuu, se on ihan, ihan kuuluu työhön, eikä sille mitään mahda, ne ei ole kovin fiksuja kavereita yleensäkään, mutta tällaiset niin sanotusti tavalliset kansalaiset, niin ei ole yksikään tullut haukkumaan päin naamaa. Että silloin, silloin tota, vähän vuodenvaihteen jälkeen, niin kuul, kuulin kyllä niin kollegoilta näitä tarinoita, että heille on tullut sanomista. Ää, ihan niin normaalioloisilta kansalaisilta. Mutta tota... Se kuitenkin niin jäi aika vähäiseksi ja enemmän oli semmoista niin selän takana puhumista. Et sitten kuuli esimerkiksi koneen huoltomiehiltä, että kun oltiin kone niiden huoltomiesten kanssa jotakin juteltu ja sitten poistuttu paikalta, niin sitten kun ne konekaverit oli siihen jäänyt, niin oli sitten alkanut selän takana pahaan puhuminen järkkäreistä, mutta hyvin harvalla sitten oli pokkaa niin kuin, suoraan päin naamaa tulla vittuilemaan ja päinvastoin tuli useampi ihminen sitten niin antamaan tsemppinsä että kokevat, että tämä mediahyökkäys on täysin niin kuin, poissa mittasuhteista ja järjetöntä ja niin tsemppasivat, että teette tärkeää työtä ja koittakaa jaksaa, ja että kyllä se tästä hiljenee. Että nyt sitten voi niinku miettiä, että olikohan, että missä määrin tämä niinku oli oikea suhtasta tämä mediamyllytys. Eipä oikein missään määrin, että se, että on tuollaisia, Muutamia ikäviä tapahtumia ollut ja sitten koitetaan siitä viikko tolkulla vääntää. Ja se to todellisuus, mikä siellä nettien kommenttipalstoilla on, niin se ei niinku vastaannu laisinkaan sitä todellisuutta, mikä tuolla on reaalimaailmassa, kun oikeasti siellä kentällä tekee niitä töitä. Että Si siitä on niinku positiivisesti yllättynyt. Ja nyt tässä kun on sellainen nelisen viikkoa mennyt, niin tota, eipä se alkaa olla jo vähän muitakin uutisaiheita. Niin... Vielähän tuossa nämä iltapäivälehdet koitti, koitti ihan niinku tälläkin viikolla jotakin musta maalaushommaa järkkäreistä niin kuin julkaista, mutta ei ne silleen niin kuin oikein enää kiinnosta ihmisiä, että ne ei olla heillekään luetuimpia juttuja. Että nyt on tää moraalipaniikki sitten niin kuin lientynyt. Ja paljon tietysti puhuttiin siitä, että miten kamala huono koulutus meillä on ja ei siinä mitään, se on ihan ihan tota hyvää puheenaiheja, jos saataisiin lisää koulutusta, niin kaikki otetaan kyllä ilolla vastaan. Siinä vaan se, että sitten varmaan kun koulutusta lisätään, niin pitäisi maksaakin enemmän. Loppupeleissä luulen, että nämä meidän toimeksiantajat, eli meidän tapauksessa Kauppakeskus, niin luultavasti ne sitten vastustaa tällaista muutosta, koska sitten pitäisi maksaakin ihan, ihan tota parempaa palkkaa. Että se varmaan niin on tämmöistä, että juhlapuheissa kyllä, mutta käytännössä ei. Mutta joo, jos lainsäädäntöä muutetaan, niin eihän sinne sitten ole mitään muuta mahdollisuutta. Mutta se varmaan sitten, kun aletaan sitä lakia muuttamaan, niin tulee nämä loppauskoneistot siihen mukaan, että onko sitä nyt järkevää, kun käy niin kalliiksi. Ja se on vähän semmoinen ikuisuusongelma tällä alalla, että mahdollisimman halvalla pitäisi aina kaikki saada. Ja tuota, huolimatta siitä, että se hyöty, hyöty voisi olla sitten aika valtava kun se tilanne sitten oikeasti tulee päälle, mutta kyllä se nyt alkaa tää myllytys pikkusen laantua ja tota, ainoastaan nämä niin narkkarit ja tällaiset, jotka muutenkin haukkuu meitä, se on ihan normaalia, niin heiltä saa kuulla. Kuulla sitä vittuilua, mutta tavalliset ihmiset, niin ei, siis hekin heki niinku, näyttäisi siltä, että hekin näkee niinku tämän läpi, että tässä nyt on kyseessä sellainen tilanne, että media on halunnut ää, jonkun ammattikunnan luota täysin ja repiä otsikoita syyllistää, luoda moraalipaniikkia. Ja hekin niin näkee tämän läpi, että se, siinä on hyvin, hyvin pienimuruinen totuutta siinä, mitä ne kirjoittelee. Ja ei heitäkään niin tunnu kiinnostavan. Ja se on kyllä ihan positiivinen merkki, että on tällainen kriittinen medialukutaito, joka on yksi nykymaailman tärkeimmistä kansalaistaitoista niin ihan hyvällä tasolla. Että kuulemma siinä alussa niin oli se, että kun meidän työpaikalla on yöaikaan käytössä nämä keltaiset liivit, jotka on myös Avarnilla ja heillä ne on niin koko ajan niin kuulemma tää keltaset liivit oli semmonen juttu, jotka sitten niin pisti tietysti silmään ja yöaikaista sitä vittuilua sitten tuli enemmän kuin päivällä, jolloin ollaan harmaissa harmaissa vaatteissa, jotka hukkuu sinne ihmismassaan paljon helpommin ja ei niinku pistä silmää. Mutta Kokonaisuutena niin aika positiivisesti yllättynyt on, että, että tota, ei, ei ole tarvinnut sillä tapaa kuunnella sitä, ää, eikä niinku pelätä minkään kostoiskun puolesta tai tälleen. Positiivisesti yllättynyt ihmisten reaktio. Ja tosiaan niitä tsemppejäkin on tässä tullut. Tullut myöskin, että äh, ehkäpä nyt ei tälle viikolle sitten sen kummempia, niin äh, kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!